حيت أول مرة كيتبدا عم شي في العرايا يجمع عمرنا عشنا هاد الشيء، نتمنى يكون هذا الشيء يعني مستمر يعني كل عام يقدر هذا الشيء، ونتمناو الحظ كل فرق في هذا المونديال اللي إن شاء الله. نعم، والمساهمة ديال اللاعبين كيف شفتي يعني بالأخص بالنسبة للمهاجمين اللي أدوا واحد الدور يعني أه يعني تضامني معاهم واستطاعوا المهاجمين كاملين يماركوا يعني رقم 14 رقم أنت أه رقم ستة ورقم سبعة اللي هو اذكرنا سميت سميت اللي ماركا الأول بدر الديب. تقديم بوعبد ماركت ثاني انا يس فريق ماركت ثالث ثالث اسمع اسمع خرج لي ماركه الرابع ايمن نوين آه نعم كيفاش كتشوف المردو ديال الفريق ديالكم كلها في هذه المباراه الحمد المردو اللي المهم من بعض الفريق ديالنا كتوحد الروح عاليه ومنافسه كبيره في هذه البطوله وكلشي وكلشي خصو يربح وهذا هو المهم ديك النفس عاليه وهذا هو المهم في المشاركه